Εσύ πόσα χρήματα κερδίζει. Ασχολείστε με το δικτυακό marketing, με το MLM και προτείνετε σε κάποιον την επιχειρηματική σα ευκαιρία, αλλά επειδή ακόμα δεν έχετε τα αποτελέσματα που θα θέλατε, τρέπετε στην ιδέα αν σα κάνουν αυτήν την ερώτηση. Τρέπετε στην ιδέα να σα ρωτήσουν, εσύ πόσα χρήματα κερδίζει. Δείτε στο σημερινό βίντεο ποια είναι η δική μου θέση γύρω από όλο αυτό και πώς απαντώ όταν κάποιο μου κάνει αυτή την ερώτηση. Ή τέλο πάντων πώς απαντούσε γιατί πλέον δεν μου την κάναν αυτήν την ερώτηση. Γεια σας είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέας του βιβλίου Academy του Δικτυακού Μάρκετινγκ, δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος και επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούριο στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάντε εγγραφή παντό στο κόκκινο κουμπί για να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος blog, θα βρείτε το link στην περιγραφή. Για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται όταν κάποιο μα ρωτάει Εσύ πόσα χρήματα κερδίζει. Καταρχήν θέλω να σα ενημερώσω ότι οι υποψήφοι δεν συνηθίζουν να ρωτάνε πόσα χρήματα βγάζει, πόσα χρήματα κερδίζει εσύ. Εκτό κι αν το προκαλέσουμε εμεί. Δεν είναι δηλαδή μια αντίρρηση, μια ερώτηση που γίνεται συνήθω. Και προσπαθείτε να βάλετε τον εαυτό σα σε μια εποχή. Πριν ασχοληθείτε με το δικτυακό marketing ή σε αυτή τη ζωή σα εκτό του δικτυακού marketing. Η ερώτηση πόσα χρήματα βγάζει, πόσα χρήματα κερδίζει, δεν υπήρχε καν. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Και δεν με ρωτούσαν, αλλά και εγώ δεν εννοιθάνεται να ρωτήσω κάποιον φίλο ή κάποιον που μόλι το γνώρισα, πόσα χρήματα κερδίζει από την εργασία του. Απλά δεν είναι μια ερώτηση η οποία συνηθίζεται. Αυτή την ερώτηση μα την κάνουν είτε υποψήφοι οι οποίοι ήδη ασχολούνται με το δικτυακό marketing και έχουν περίπου μία ιδέα για το τι συζητάμε ή όταν το προκαλούμε εμείς με αυτά που λέμε. Όταν παρουσιάζετε την ευκαιρία σας, αν ακόμα δεν κερδίζετε όσα χρήματα θα θέλατε, ίσω να μην είναι καλή ιδέα να αναφέρετε το τι χρήματα κερδίζει ο ανάδοχός σα. Για παράδειγμα, αν μου λέγατε «Ο ανάδοχός μου κερδίζει τόσα ευρώ», θα σα ρωτούσα «Ωραία, εσύ πόσα χρήματα κερδίζεις» Γιατί να προκαλέσετε μια τέτοια ερώτηση. Επίσης, το ότι ένας η κερδίζουν χρήματα ή κερδίζουν αυτά τα χρήματα, δεν είναι εγγύηση ούτε καν ένδειξη όταν κερδίζεις τα κερδίσουν και οι Και μάλιστα, μία δεύτερη ερώτηση που θα σας έκανα είναι η εξής. Πόσα άλλα άτομα στην ομάδα του αναδόχου σου κερδίζουν όσα χρήματα κερδίζει ο αναδοχός σου. Mm? Οπότε, καλύτερα, ας μην προκαλούμε τα ορτής. Δεν συμφωνείτε? Το ζητούμενο δεν είναι πόσα χρήματα κερδίζουμε εμείς ή ο αναδοχός μας, ή να υποσχόμαστε εισοδήματα ή κάτι τέτοιο. Αλλά να βλέπουμε τι στόχου έχει ο υποψήφιο και πώ μπορεί με το πλάνο μα να του πετύχει. Εκεί χρειάζεται να επικεντρωθεί η συζήτησή μα και όχι στα χρήματα που κερδίζουμε εμεί ή κάποιο άλλο στην εταιρεία μα ή στην ομάδα μα. Σε σχόλιο που έγινε σε μια ομάδα που έχω στο Facebook, αναφέρθηκε το εξή. Εάν όμω με ρωτήσουν, αν μου με ρωτήσουν πόσα χρήματα βγάζει εσύ, και εγώ είμαι καινούργιο στην που συνεργάζομαι τώρα, τι μπορώ να απαντήσω. Όπω είπα, καταρχήν φροντίζω να μην προκαλώ αυτή την ερώτηση, ωστόσο αν κάποιο με ρωτήσει το πόσα χρήματα κερδίζω, η απάντηση που δίνω τα τελευταία χρόνια είναι πάντα η ίδια. Το πόσα χρήματα κερδίζω είναι προσωπικό και δεν το μοιράζομαι με άλλου. Στη δουλειά μα υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν 100.000 ευρώ το μήνα και άνθρωποι που κερδίζουν 100 ευρώ το μήνα. Το θέμα όμω δεν είναι πόσα χρήματα κερδίζω εγώ ή κάποιο άλλο, αλλά το πόσα θέλει να κερδίσει εσύ. Πόσα χρήματα θα πρέπει να κερδίζει από αυτή τη δουλειά ώστε να πει ότι αξίζει να ασχοληθώ. Σημείωση. Να θυμάστε τον κανόνα. Όταν μα κάνουν μια ερώτηση, τι κάνουμε. Απαντάμε σύντομα και επανερχόμαστε με ερώτηση. Αυτό είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο μάθημα, που είχαμε μιλήσει για το πώ να έχουμε τον έλεγχο κάθε συζήτηση. Κάτι άλλο σημαντικό. Το πόσα χρήματα κερδίζετε εσεί είναι άσχετο με τη συζήτηση. Δεν είναι ενδεικτικό τη εταιρεία σα ή τη ευκαιρία σα, ούτε το τι μπορεί να πετύχει ο συγκεκριμένο υποψήφιο. Είναι ενδεικτικό τη δική σα δράση. Κάποιοι μπορεί να σκέφτεστε ότι αν κερδίζει χιλιάδες ευρώ το μήνα, θα το λέω σε όλο τον κόσμο και θα γράφονται. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό δεν ισχύει. Όπως κάποιος μπορεί να μην γραφτεί, επειδή δεν έχετε μεγάλο αποτέλεσμα, επειδή δεν κερδίζετε πολλά χρήματα, έτσι μπορεί να μην γραφτεί, επειδή έχετε μεγάλο αποτέλεσμα. Γιατί αν κερδίζετε 5, 10, 20.000 ευρώ το μήνα, νομίζετε ότι θα σας πιστέψουν. Δεν θα σας πιστεύουν καν. Ή δεν θα ότι μπορούν να το κάνουν. Οπότε, ακόμα και αν έχετε μεγάλο αποτέλεσμα, και αυτό μπορεί να είναι αποτρεπτικό για κάποιου. Έχω στην ομάδα μου άδων που μπήκαν μετά από μένα και κερδίζουν περισσότερα χρήματα από μένα. Γιατί? Έκαναν περισσότερη δράση, είχαν μεγαλύτερου στόχου, έκαναν περισσότερε θυσίε και είχαν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το δικό σα υποψήφιο. Εσεί συναντάτε αυτή την ερώτηση. Αν ναι, πώ τη χειρίζεστε. Αφήστε ένα σχόλιο και θα το συζητήσουμε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και πείστε ότι το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσατε με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε πράξη στη σημερινή ιδέα. Σταματήστε να προκαλείτε αυτή την ερώτηση ή αν τη δεχτείτε, απαντήστε κατάλληλα. Είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρηση για 30 λεπτά εντελώ δωρεάν ή αν δεν έχει επιχείρηση,